lovituri devastatoare pentru Ungaria, s-ar putea elimina scutirea de vize. Washingtonul intenționează să ridice scutirea de viz de care beneficiază cecenii Ungariei după descoperirea unei fraude ce a permis titularilor de pas sublinierea a porte ungare să intre în in Statele Unite sub identități false, au informat joi mass media ungare sublinierei americane. Un defect în sistemul de atribuire de pas subliniere aporte în Ungaria a condus la încleceri ale securității, au declarat responsabili americani citați într-un articol scris în Comun de Washington Post Subliniere Direct 36, un site ungar de jurnalism de investigație, notează AFP. Peste un milion de persoane au dobândit cetățenia ungară începând din 2011, datorită unui proces de naturalizare accelerat stabilit de guvernul naționalist al lui Victor Orban, la putere din 2010. Majoritatea provin din cerile vecine, unde terenie sub liniere pe o minoritate maghiar de 2000. De persoane, rezultatul unui tratat semnat după primul război mondial ce a retrasat frontierele Ungariei, notează AFP. Potrivit unui document al Departamentului pentru Securitate Internă s-a obținut de Washington Post, Circa 700 de persoane non maghiare au obținut în mod fraudulos pas subliniere a porte ungare autentice subliniere i-au luat identitatea titularilor originale a acestor pas aporte. 65 dintre ele au intrat în Statele Unite, sublinierea I. a obținut permisul de subliniere de refere viz de trei luni acordat cecenilor din 38 de ceri. În ciuda cercetrilor Departamentului pentru Securitate Intern de a le descoperi sublinierei de porta, în jur de 30 nu au fost găsite până la sfârșitul lunii octombrie. Departamentul se teme ce criminalii, inclusiv teror sublinierătii, islam subliniere sublinierătii, subliniere, spionierul sublinierei, ar fi putut cumpra aceste pas subliniere a <fixi> Ungaria a fost avertizat ce ar putea fi exclus din programul de scutire de viz dacă problema nu este rezolvată.